Το πάντα βρέχει βρίσκεται στην Βρετανία και το αποθεσία του Φαραγγιού του Κλυκελοπόταμου. Ξεκινώντας από το Καρπενήσι υπάρχουν πολλές εναλλακτικές διαδρομές για να φτάσει κάποιος. Όλες οι διαδρομές έχουν πλούσια βλάστηση με έλατα και άλλα είδη. Η πιο γρήγορη διαδρομή είναι από το μεγάλο χωριό, αρκεί ο δρόμο να έχει συντηρηθεί. Πάνω από το μεγάλο χωριό υπάρχει αλατόδασος και μετά τα ψευδροπικά λιβάδια της κορυφής της Καλιακούδας. Εκεί κυριαρχούν οι νενώδεις άρκευθος και η χαμωλιά που είναι σαν φυσικά μπονζάι. Η διαδρομή είναι έντονη, με απότομες πλαγιές και με μεγάλες εναλλαγές στο τοπίο, στο οποίο κυριαρχώνει γραμμές από τις νότιες απολύξεις της Πίνδου. Πλησιάζοντας τον Κρικελοπόταμο, το τοπίο γίνεται μεσογειακό, με την κυριαρχία του πορναριού και άλλων πλατήφυλλων όπως η Χρυσοξυλιά και η Κουτσουπιά. Ο οικισμός Δολιανά, ο κοντινότερος στη θέση πάντα βρέχει, που σήμερα είναι σχεδόν εκαταλελειμμένος, δείχνει ότι παλαιότερα, ακόμα και σε αυτές τις απόκριμες πλαγιές, υπήρχε έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα με καλλιέργειες αναβαθμίδες. Πάνω από το φαράγγι του Κρικελοπόταμου υπάρχει και ο οικισμός Κοντίβα, που συνδέεται μόνο με μονοπάτι από το Δολιανά ή το μεγάλο χωριό. Η είσοδο στο φαράγγι του Κρυπτολοπόταμο χαρακτηρίζεται από την παρουσία και γεφυριού που αποτελούσε το παραδοσιακό πέρασμα του ποταμού, ιδιαίτερα το χειμώνα που η παροχή του νερού ήταν πολύ υψηλή. Με την είσοδο στο φαράγγι εκτός από τον ήχο του νερού, εντύπωση προκαλούν τα πετρώματα εκατομμυρίων ετών που είναι σε στρώσει. Σύντομα μέσα στο φαράγγι απαντώνται και να διασχίζουν τους κάθετους βράχους. Οι πηγές βρίσκονται σχεδόν στα ανώτερα όρια του φαραγγιού. Εντύπωση προκαλεί και το παλιό πανταβρέι. Πρόκειται για έναν γεωλογικό σχηματισμό που φαίνεται να δημιουργήθηκε με τη βοήθεια του νερού που προερχόταν από πηγές που σήμερα έχουν στερέψει. Τα νερά του κρυκελοπόταμου συνεχίζουν να σκάβουν το φαράγγι και να μεταφέρουν ο γκόλιθος στις μεγάλες πλημμυρικές παροχές. Σταδιακά τα ρέματα που πέφτουν από τους κάθετους βράχους αυξάνονται. Στα βράχια που έχουν αρκετή υγρασία απαντάται και το σαρκοφάγο φυτό πιγκουίκουλα. Πάνω στα βράχια, ριζώνουν και πολλά ξυλώδι είδη, όπως πλατάνια, οστριές, γάβρι, πουρνάρια και άλλα. Τα βρύα έχουν τον κυρίαρχο λόγο, κατά μήκος των ρεμάτων. Καθώς το νερό πέφτει πάνω στα βρία, διαχέεται και σχηματίζει στα γονίδια. νερό είναι αρκετά κρύο, αλλά όλοι το διασχίζουν για να φτάσουν στη θέση πάντα βρέχη. Στη θέση πάντα βρέχη, τα ρέματα που διασχίζουν τα κάθε τα βράχια είναι πολύ άριθμα. Δημιουργούν, ανάλογα και με το νερό που παρέχουν οι πηγέ κάθε χρονιά και κάθε εποχή του έτου, ένα δεδαλώδε σύστημα καταρακτών. Αυτοί οι καταράκτες ρίχνουν νερό που, λόγω των σκαλοπατιών που δημιουργούν τα βρία, πέφτει σαν βροχή. Και το νερό δεν σταματάει ποτέ. Είναι σαν να βρέχει πάντα. Στη θέση αυτή απαντώνται και πολλά είδη δέντρων που βρίσκονται οριακά στο νοτιότερο όριο εξάπλωσής τους, όπως η υποκαστανιά και το σφεντάμι το ψευδοπλάτανο, ενώ πολλά πτεριδόφυτα, όπως το αδίαντο, κόμη της Βερενίκης κατακλείζουν τους βράχους. Πρόκειται σίγουρα για ένα από τα επτά σύγχρονα θαύματα της ελληνικής φύσης που αξίζει κάποιος να επισκεφτεί. Η επιστροφή στην είσοδο του Φαραγγιού είναι δύσκολη μετά από την ταλαιπωρία περπατώντας μέσα στο νερό, αλλά όλοι καταφέρνουν να το διασχίσουν, από μικρά παιδιά μέχρι και ηλικιωμένους. Το Φαράγγι είναι συνήθως προσπελάσιμο, από μέσα Ιουλίου μέχρι τέλη Αυγούστου, καθώς στι υπόλοιπε εποχές του χρόνου. Έχει πολύ μεγάλη παροχή νερού και είναι επικίνδυνο να διασχιστεί. Τελικά τα νερά του Κρικελοπόταμου ενώνονται με αυτά του Καρπενησιώτη στα διπόταμα Ευρυτανίας και σχηματίζουν τον Τρικεριώτη που καταλήγει στη λίμνη Κρεμαστών.